માનસિક કાર્યો માટે બીજી રીતનો તો યોગ્ય પ્રકાર ખોરાક લેવો અત્યંત મહત્વ બની જાય છે તેનો અર્થ છે કે તમે અસ્વસ્થ છો અથવા ઝડપથી તે તરફ જઈ રહ્યા છો શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે જો આટલું કરવામાં આવે તો આપણી પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં સમગ્રતા ધરાવતા મનુષ્ય જે તેમનું જીવન સંપૂર્ણપણે તેનો અર્થ સ્વસ્થ હોવાનો મતલબ છે સમગ્ર હોવું આપણી અંદર એક સમગ્રતા ભાવના હોવી ને આમ થવા માટે આપણું શરીર તરવરાટ ભર્યું હોવું જોઈએ આપણી શારીરિક ઉર્જાઓ તરવરાટ ભરી હોવી જોઈએ આપણું મન આનંદિત હોવું જોઈએ અમુક પ્રમાણમાં ઉર્જાની ફાળવણી કાર્ય માટે અમુક પ્રમાણમાં ઉર્જાની ફાળવણી બુદ્ધિ માટે અમુક પ્રમાણમાં ઉર્જા ફાળવણી લાગણી માટે આ રીતે વિભિન્ન ફાળવણી થયેલી છે આ વ્યક્તિએ વ્યક્તિએ અલગ હોય છે પરંતુ સામાન્ય રીતે ફાળવાયલો ઉર્જાનો જથ્થો ખાસ કરીને શારીરિક કાર્ય અને ભાવનાત્મક પરિમાણ માટેનો જથ્થો આ બે વસ્તુઓ છે જે આજના સમયમાં સાવ વપરાશ પણ સંગીત આ બે વસ્તુ જીવનમાં લાવો ત્રણ મહિનાની અંદર મોટા ભાગના બાળકો એસી થી પંચ્યાસી બાળકો તદ્દન અદભુત રીતે સ્વસ્થ થઈ જશે સ્વાભાવિક છે આજે આવું થઈ ગયું છે સૂર્યોદય તેઓ તેમના ફોનની સ્ક્રીનમાં જુએ છે સૂર્યાસ્ત તેઓ તેમના ફોનની સ્ક્રીનમાં જુએ છે तो अपना जीवन ने टेक आपे जाए बेग्लोर दुबई केग्या बस जंगल फेरवो अथवा एक नीमा लाइ जाओ अथवा कईप प्रकृति साथ थोड़ा संपर्क जरूरी है પ્રાકૃતિક તત્વોના સંપર્કમાં હો જેવા કે પાણી માટી પ્રકાશ વગેરે જો તમે તેના જેટલા વધારે સંપર્કમાં હશો તમે તેટલા વધુ સંતુલિત હશો શારીરિક રીતે અને માનસિક રીતે જે દરેક મનુષ્ય માટે થવું જ જોઈએ આ દેશમાં આપણે ખોરાકને આ રીતે પસંદ કર્યો છે જો તમારે માત્ર શારીરિક કાર્યો કરવાના હોય તો તમે એક રીતનો ખોરાક લો માનસિક કાર્યો માટે બીજી રીતનો પરંતુ હવે આપણા કોઈ પણ તેવી સ્થિતિમાં નથી આપણે શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે ચપળ રહેવું પડે છે कार्य के कार्य विशिष्टता जती रही है अपने बदा शारीरिक रीते सारा तो हो तो योग्य प्रकार खोराक लेव अत्यंत कर अमुक वस्तुओं पॉजिटिव प्राणिक है जम के पेठा नु सफेद कोड़ो जो तुम दररोज एक ग्लास कोड़ा नो जूस पीओ तब स्पष्टपण जी सकशो कि तीक्षणता रीते अतरे छो तो करता घना धारदार बनशो ખાસ કરીને બાળકોએ કોળાનો જ્યુસ પીવો જોઈએ જો તમે કોફી પીઓ તો તે તમને ઉત્તેજના સાથે ઉર્જા આપે છે જો તમે એક ગ્લાસ કોળાનો જ્યુસ પીઓ તો તે તમને વિપુલ પ્રમાણમાં ઉર્જા આપે છે સાથે જ તે તમને અત્યંત શાંત પણ રાખે છે दररोज मधन अद्भुत वस्तु दर रोज मधन शू तक खबर शुद्धिकरण प्रक्रिया शरीर मैं પછી તે તમારા આંતરડાનું ખાલી થવું હોય કે મૂત્રાશય ખાલી થવું કે ઉચ્ચ વાસ કે શરીર પોતાને સાફ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે જો તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું હોય જો તમારું સ્વાસ્થ્ય અત્યંત સારું હોય અને જો તમે યોગ્ય પ્રકારનો ખોરાક લઈ રહ્યા હોવ તો મળ ત્યાગ કશું જ એક કણ પણ આંતરડામાં રહેવું ન જોઈએ બધું જ નીકળી જવું જોઈએ આંતરડાનું ચોખ્ખું હોવું યોગમાં આ ખૂબ જ મહત્વનું છે નહીતર મગજમાં ઘુસી જશે તમે જાગો પછી વીસ મિનિટની અંદર કુદરતી રીતે જો આંતરડું તેની જાતે પૂરેપૂરું ખાલી ન થાય તો તેનો અર્થ છે કે તમે અસ્વસ્થ છો અથવા ઝડપથી તે તરફ જઈ રહ્યા છો તમારું પેટ શુદ્ધ કરશે કારણ કે આંતરડું સાફ રાખવું અત્યંત મહત્વનું છે તમારી પાસે માત્ર ચાર વસ્તુઓ છે જેનો તમે ઉપયોગ કરી શકો जीवन घड़े जो तंदुरस्त शरीर हो रीव जो संतुलित धारदार मन हो तो तब बीज रीते जीवशो જો તમારી પાસે સ્થિર અને પ્રફુલ્લિત લાગણીઓ હશે તો તમે અલગ રીતે જીવશો જો તમારી પાસે સ્તરની પ્રવૃત્તિમાં છે તેમના માટે આ ચારેય વસ્તુઓ પૂરતા પ્રમાણમાં સારી અવસ્થામાં હોય તે જરૂરી છે તો ઇનર એન્જિનિયરિંગ તે પૂરું પાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે મનુષ્ય શારીરિક સ્વાસ્થ્ય માનસિક શાંતિ અને આનંદ भावनात्मकता अत्यंत जोशपूर्ण ऊर्जाओं तथा, तर्व राट भरी तथा तेमनी अंदर सन्तुल कई रीते ला जो आटल कर प्रमाण समग्रता धरावता मनुष्य हाँ जो जीवन संपूर्णपे जीवश